Sí, nena, sí. Mentre busquem alguna solució, hauré de trobar algú que es quedi al migi. Ja. Ma mare diu que podem anar a casa seva, però ja no hi cabem amb la crida i totes les coses.